Εσχύλουν οι κέτιδε, μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προ εκπαιδευτική χρήση. Βασιλέα των βασιλέων μακαρίων, μακαριότατε και μεσόλε πανυπέρτατη εξουσία. Κλείνε προ τη δέησή μα όλβη, αιδεία. Μάκρινε από τη γενιά σου των άντρων την άθεη βία. Με σημάδι τη ολόδικη οργής σου, τη μαυρόγλωρη κατάρα καταπώντησε στα βάθη τη αβύσου. Επίβλεψε μα τι αδύνατε γυναίκε. Που η αρχαία κοσμολόγητη γενιά μας, έχει πρόγονο γυναίκα αγάπητή σου. Τι ιό το χεροχάιδε, μα θυμί σου. Κι άσε πάλι να αναζήσει η σου μαζί μας, που καφιόμαστε από σένα και από αυτήν εδώ τη χώρα, πω κρατάει καταγωγή μας, Ένά νά τώρα στα παλιά ξαναφερμένη της μητέρα μου τα χνάρια, στα λουλουδισμένα βοσκοτόπια της και βαθύ χορτα λιβάδια, που απ' εδώ καιρό φεύγει όφρενο παρμένη χώρες πίσω της αφήνοντας κι ανθρώπους, κι αφουσκίζει το στενό το φουσκοκύματο. Όπω τ' μοίρα Βάζει σύνορο του αντίπορους τους τόπους. και έτσι χύνεται στις χώρες της Ασίας, Στη φρυγία την προβατόθροφη διαβαίνει, και απ' του τεύθραντα την πόλη της μισίας, Στις κοιλάδες τις Λιδίας κατεβαίνει, και περνώντας των γκυλίκων και πανφύλων τα βουνά, Φτάνει κάποτε στου νήλου τα νερά, Απ' την άθλια φορά της τρελαμένη. <Συκλή> Μα ποιο τότε ήταν που γύτεψε Την τρισάθλια πολυπλάνη την ιό, Την ίστρο είναι αυτος που στους αιώνες βασιλεύει πόκα με το θάμα ο δύνας. Με το απώνετο του χέρι και τη θεϊκά εμπνοή του παίρνουν τέλος τα δυνά τη ενώ στάζαν τις ντροπή από τα μάτια θλιβερά τα δάκρυά τη. Μα αφού δέχτηκε του Δία το θείο το σπέρμα, καθώς λόγος μαρτυράει αληθινώς, Αψεγάδια το στο παιδί φέρνει στο φως. Κι έτσι, αν πίσ πως βαστάει από τον έπαφο η γενιά μας, γελασμένος δε θα βγει. Ποιον, λοιπόν, απ' τους θεούς θα πιο δίκιο, απ' τα έργα του μου να καλούσα. Αυτός, Κύριος, ο πατέρας μας, με το ίδιο του το χέρι φιτουργός, ο μεγάλος της αρχαίας μας της γενιάς δημιουργός, στα δυνά μα μόνη ελπίδα σωτηρίας και το πρίμο αγέρι, ο Δίας. Τέκνα μου, θάρρο! όλα παν καλά τους ντόπιους, κι οριστική ο λαός απόφαση έχει πάρει. Να'χεις πάντα χαρά που τέτοια γεροντά μου γλυκιά χαρά στη συμφορά μου φέρνεις. Μα λέγε μας πως βγήκε η απόφαση στο τέλος, με πόσους ψήφους πάρθηκε οι κερδεμένοι. Έκριναν δίχως δεύτερη γνώμη οι αργίτες, μα έτσι που να νιώσει η, η καρδιά μου, γιατί όλου του λαού με μιας τα δεξιά χέρια στον εθέρα τρικοίμησαν για να ψηφίσουν την απόφαση αυτή. Ποσμέτικοι σε τούτη τη χώρα να καθόμαστε, λεύτεροι μόλα όλα της τα προνόμια, ασφαλισμένοι από εχθρού επιβουλή, κι ούτε κανένας ντόπιο ή ξένος να μπορεί από εδώ να μας σηκώσει. Κι αν χέρι βάλει απάνω μας όποιος πολίτης να μα βοηθήσει αρνιότανε, Άτιμο να είναι και από τη χώρα εξόριστος μόλον την ψήφο. Τέτοια προτείνοντα για μα ο βασιλέα των πελασγών, του έπεισε προλέγοντά τον μη σε μελούμενου καιρού. Παχύνει η πόλη τη μεγάλη οργή του δία του ηκεσίου. Και μια που είμαστε εμεί και ξένοι και πολίτες, μην τύχει και φανεί μίασμα διπλό στη χώρα, θρεφτάρηση φορά που χορτασμό δε έχει. Τέτοια να ακούσει του άργους ο λαός, αμέσως σε ψήφισε τα χέρια, δίχως να περιμένει κύρικα. Έτσι αυτά ν' Τόσο πρόθυμα δέχτηκαν του βασιλιάτων τα καλογυρισμένα υπελασγή λόγια και στην απόφαση έβαλε ο Δίας το τέλος. Τώρα κι αν είναι να μ' ακούσετε, Διογέννητη Θεή, που τι ευχές μου για τούτη τη γενιά σκορπώ. Ποτέ τη γη των πελασγών α μην την παραδώσει ο Άρη, όπου θερίζει ανθρώπινε ζωέ στι φλόγε του πολέμου. Γιατί μου δείξανε σπλαχνιά και ψήφισαν με προθυμιά τον νόμο αυτό όλη η ομάδη, για ξέρουνε να σεβαστούν του Δία, ηκέτε, σαν τιμούν εμά, τα ζήλευτο κοπάδι. Από τα στόματα σπετά τα κλαδοεισσιωμένα μα, η ευχή μα, που την τιμή και δόξα του ζητά. Ποτέ κακό θανατικό, α μη σώσει, την πόλη του από άντρε να ερημώσει. Μηδέη διχόνια, α μέμα εγχώριο, τη γίστονε το χώμα να αιματώσει. Μα πάντα αθαίριστος ο άνθος της νιώτης νάνε, κι ο καλός ποτέ της Αφροδίτης, που ανθρώπινα χαλάει κορμιά τρίχα μην γκίξει εδώ καμιά ο άρισο καταλήτης. Κανείς ανθρωποφτώρος χαλασμός να πέφτει μέσα εδώ σμισώνη, ρημάζοντα την πόλη, Α, σω στη σειρά, Βασιλιά σαν το βασιλιά τη χώρα να γεννιέται. Κι εκάτι Αρτέμιδα, α κοιτά των γυναικών τα γεννητά, κι α τι ψυχοπονιέται. Κι ακόμη ας δίνει ο Δία να τελειώνει τι οδιέ τη. Και του καρπού κάθε εποχή. Όλα η θεία ευλογάνε και τα κοπάδια στι βοσκέ με πολλέ γένες να φτουράνε. Σε πανηγύρια γιορτινά ύψαλτε άσματα ιερά, Με στου βωμού να λένε γύρα. ...και στόματα παρθενικά... ...τραγούδια σχήνουνε φεδρά... ...με συνοδιά τη λύρα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη... ...προς εκπαιδευτική χρήση.